بسم الله الرحمن الرحيم نصيحة في دقيقة أحبتي في الله الت... التين التين هذه الثمرة المباركة ذكرها الله في القرآن من أهم خصائصها علاج اضطرابات الجهاز الهضمي إذا كان لديك إمساك مثلاً إذا كان لديك مشاكل في الهضم إذا كان لديك قرحة إذا كان لديك أي مشكلة تتعلق بالمعدة أو الجهاز الهضمي فنصيحة الأطباء اليوم أرخص وأسهل شيء أرخص من الدواء طبعا أن تأخذ ثلاث أو أربع أقراص من التين المجفف كل يوم وبخاصة في رمضان ثلاثة أو أربعة أقراص من التين المجفف من نوعية جيدة خذها كل يوم لتعالج بها هذه المشاكل ولا ننسى أن الله ذكر هذا في القرآن عندما قال سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، كان الله يريد ان يقول لك ايها الانسان اذا التزمت بالمحافظه على هذا الغذاء وبخاصه التين والزيتون فسوف تكون في احسن تقويم، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا